يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حوم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين ولا آ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 شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والنطيحة وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذكيت وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمخة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم؟ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ واذكروا إِسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إن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 والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن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 لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرد ولكن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 of the